آجای سرخیص شدی ساعت چنده؟ یه جا میبینم ساعت هشته سرخیص شدی؟ بابا سرخیص چیه دارم از گوشنگی تلف میشه مردک سرخیص شدی خب الان کجا مخوای بری؟ برمیگردی چی؟ ساندیویجیه؟ نه بابا ساندیویجی چیه؟ به که رفتم بخاطر پنجه واحد دولار هزار رفت رفت جا و موتور این برماره برم جواب پس بدم. با کجا هم خواهی برید؟ نمیدونم برم ببینم کدوم خراب شده ای میشه با چقدر از این سوال بپرسی؟ اه بل باید سو... جا پیدا کنم بخورم. اوه چه ماشین خوش رنگی؟ دیگه مال منه بریم ببینیم کدوم خراب شده ای؟ کجا میتونیم به کار دلست درمون پیدا کنیم؟ خیلی خوب من تو اینجا اسکل نیاز به کارمند دارم وش ببینم سلام حال تو چهرا با یه خوبیت این نوره چقدر چهرت نورانیه؟ خب دیگه پاچه خاری نکن کاری چیزی دارید به اینجابراتون انجام بدم؟ بلدی لفتک برونی؟ گمهنامی پای 5نج رو تازه گرفتم پای پنج که نداریم ولی خب باشه اون فتراک رو ببینی اونجا کو؟ اون خب اونو بردار هرچی اونجا ور وسایل و برامون بیار اونایی که مارک کردیم جدا همین چقدر میدیم بهم به ساعت ساعتی 20 دلار ساعتی 20 دلار خدایا چقدر خوبه وای وای وای خب از خودت در نیا ساعتی 20 دلار میشه 600 دلار تومان به پول ایران اینجا ایران نیست که تو باید واسه یه همبرگرم هم ده دلار پول بدی من بابا تو باش من راضی جی، جی، جی. بابا، آروم، مثل وحشیت چیز نکن خب، چکار باید بکنیم؟ اون جبایی که اونجاستو باید بلند کنیم، بزنیم روی این مصمص یکه بابا، اینکه کاری ندارم امتجون نگاه کن یاد بگیر آه. بیا، ریدی آها، آفرین چی خب گذشتی چرا کج گذشتی؟ بابا من از ساکت باش بابا میدونی؟ از قدیم گفتن نون از لای سنگ میاد بیرون اون ضرب المثل ترکیه البته به قول ترکا که میگن چلک دشار آسان نانچکار آره از ضرب مثل های ترکی هم استفاده کنیم و دایا توکر تو نون هلالی به دست بیاریم برای خاله بفرستیم اونجا جعفر بدبختی نکشه آره خیلی به فکر جعفری اولی دیگه به مرد که منو باش ببینیم چه خبر اونجا منظورش چیه خب یه دونه کامیون با برداریم و این جعبارو برسونیم به جای مورد نظر بکنیم تو جای مورد نظر صد دلار کسبم خدایش شکرت چی <تصفح> صد دلار خیلیه <تصفح> خب سوال این کامیون بشیم و آره سوال کامیون باشو باره اونا رو برسوند به جای مورد نظر اه چه کار میکنی ابله؟ اوه اوخ کامشون وردگه این که؟ یا پایین ببینم منو فوش میدی؟ یا پایین ما درب خطا منجه کشمت همینجه باسنت پاره است اه چی باسنی؟ کار کردی؟ چی را چی رو کار کردم؟ هیچی بابا این بچه باستنی اومده بود اینجا باید میخواست اینجا گردم کلفتی بکنه پسر من بود چی؟ پسر شما بود؟ بابایلا اه... اه... اه... حالش خوب میشه چیزیش نشده شما لطف کنید اون اه... دو ساعتی که براتون کار کردم و بدید پسرم را زدی کشتی؟ بابا نه نمورده خدا بک بابا زدی تلکون طرفو نه خدا بک لیز نیست پول بدید دیگه چه پولی؟ قاید بریم زندان با نه یعنی چی؟ زندان چیه؟ یه بیا آش... اومد دوستان عزیزه امداد اومدن خب نجاتش بدید ببینم زنده نمیشه آشه پول رو نمیدید؟ به جاش من ماشینو برمیدارم میدارم. دعافظ یه کار درست این بشر نمیتونه انجام بده این چی میخواد خب؟ این چی نمیخواد؟ <laughs> جی... چه کارا این مزخرفیه؟ نه از اولم بعدا نیمد از این شغلای به نخوره مزخرف اه بریم بابا بریم یه جایی دیگه کار پیدا کنیم خدا بریم ببینیم اینجا کار دارن یا نه؟ مردی که اینجا؟ برو آره دیگه یه چی؟ مردی که اینجا دیگه یه چی مردی اینجا چشه اینجا همون جایی که رفتیم دزدی زیر قبل اینکه برافتیم زندان جدی بگیم مت آره این ریشو و که دیگه من رو نمیشناسه دقیقا اینجا جایی که رفتیم دوزی و افتادیم زندان اگر ویدیو زندانم هم این بالا لینکشو میذارم سریال فرار از زندان هم حتما ببینید خیلی باحال شده اگر هم با ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب نره خب بریم تو ببینیم تمکون بخودم سلام بدبختم بیچارم ای... شبیه مرحوم مرتز پاشایی پاشاییه ساب مغازه کو چرا داری به در و دیوار میزنی خودتو بهتر یکم اینجا رو قارت کنم یا با کوری گوری هستی تو تو موز دارم بخورم برو بردم از گشنگی بخور خراب نکن خب ببینم تیم چقدر پول داریم زمزم رو بزنم چهار تا یک چی دایا فقط پنج هزار دولار پول داری؟ چی نه شش هزار دولار چه اروز این حالا کار کردی؟ پنج هزار و شیستدفصد پول داریم سیستد چارست دولار پول جمع کردی؟ ببین دیگه امهت جم چی کار باید بکنم اه بین دیگه چقدر تخمیه اینجا اه اه چی چی آمون ها اومد اومد برم باش صحبت کنم شما سر مغز اینجایید آره داداش اخوون دفون بدیم دوزی یکی دیگه چی؟ هچ منظورم این که به من کار میدید من بدبخت بیچارم پولی ندارم کار آره میتونی اونجا کار کنی کجا ون بنزین ماشینا که میانو پر کنیم باشه قبوله چقدر به میدید ساعتی 15 دلار چی توی بندر کار میکردن ساعتی بیست دلار بهم میدادن اا اینجا خوب کارش راحتتره دیگه نه میخوای نه کار نمیدن نه, نه نه نه من ببخشيد الان شروع به کار میکنم آفرین ببینید، اینکه شیران با کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج او دا ایش کسی رو محتاج نکنه توفتون زندگی اونو بردار اینو no. آره افره، بردار سرم آبا، چه هزمتی هزمه برمیاد آقا، سوالی برش کن آب، برای اونو پر کن اه، چه اشمانو پر میکنم دید. الان کنه. آه... تو جازه الان پرش کنه تو پرشو میتونید تشکیف ببرید مرد اکی نیه، ریختیز، این چیه؟ این بای رو... با ببخشید، روغم بود ببخشید، بنزین باید میریختم آکی تو سرت آه، آه، آه، آه،, آه, آه. جناب ماشینتون پره، میتونید تشجیب ببرید خانوم پرش کنم خانم ایس که اون آقاست این چه زندگی یه تخمی من دارم آخه عرف نزن کار کن، مگوی چیست کار <وح> محمد خانم اجازه بدیم پرش کنم، ببخشید دیتون خوردن محطم ازداره نو نو، محطم ازداره اوو بله دیگه میریسی همت بیزنی اوله دیگه مرمت جو ازا پورش کنیم خانم ماشین شما هم پوره میتونید برید برم ببینم تو کاری نداره با استاد سلام مستا. با کاری نداری چرا کجایی سیدت نمیاد شیشا رو پاک کنی کدوم شیشا اینارو رو ای بابا چقدر یادم میتونه بدبخ بشه که خدا اینجا رو باید پاک کنم پاک و تمیزش کنم مرتی که خب با دست چرا پاک میکنی پارچه پیدا نکردم خب الان میاد میبینه بازگیر میده نه دستام تمیزم همه علش با. کن بابا پاک کردنم <تصفح> خدا چقدر باید من ستم بکشم آخه خدا چقدر من باید ستم بکشم دیگه حال خودت خواستی اومدی آمریکا زن و بچه رو ول کردی جعفر بدبخت داره الان هممالی میکنه و خرج یه رو میده ای خدا آه جعفر منو گرفت خب الان آب بره نگیر یه کارش میکنیم خوب استفقه کنم تمیز شد تمیز شد آره ریدی توش واقعی کنم هفو داره میشه باید باید <تصفيق> بازم باید برگردن به اون سکدونی ای بابا خوب من برم پولم بگیرم بیام برو برو گرفتی اره چغدر خدا نزدیک چهار ساعت کار کردن چهار تا پونځده شست دولار رو ازش پول گرفتم باش خوب هدقل روزمو زنه مثل ایرانیا پول آدم و نمیخورم خ فردا مییای دیه نه محمد مدام اینجا. اون سری ندارم کار کنم اینجا. مرتیکه گوشیات کلا نمیخوای کار کنی نه. نه. مرتکب خودمم کم داد. کم نداد خوب داد نه کم داد. منم میخوام ترافی کنم. میخوای چی کار کنی؟ الان نشونت میدم. ای چی کار میکنی؟ الان حالیش میکنه. گوله من را کم می دید اا <esin> چکار میکنین مرده اکی منفجر میشه مری رو اسمون اره من همین را می خوام اره هم مردم ممیرن آقا می نمون کن ممد گود آفیز آقای پون بنزین دار <poverty> چی چی چی؟ کی داره من را میزنه؟ بدو بدو بدو بود اینور بدو اینور بر. آقای اله برو برو برو بپون یا خدا بلاوی پون بنزیندار. دار منو کم میدی همین میشه بودیم بودیم بودیم یا صدا سلام بابا کمکم کن خواهش میکنم چند اقل بخوا منو بکشن. دست در نکنه مرسی که ماشین تو به من دادی خدا فیز خب اها کجا میری خلابه دیگه پیدا کنم اونجا یه دست بکرم دیگه واش وان اول زاریواسه بودوز